Олександр живе в одному із сіл на Миколаївщині. Каже, купив собі генератор, аби в час відключення світла бути на зв'язку з рідними. До початку повномасштабної війни не вбачав нагальної потреби в такій покупці. «Генератор бензиновий. Я придбав, щоб зимою, коли виключать світло, було тепло для зарядки, щоб було, можна зарядити мобільний телефон, дивитися телевізор. Комп'ютер, 2,2 кВт максимальна потужність, номінальна 2 кВт, вартість 21 тисяча гривень. Працівник одного з миколаївських сервісних центрів Роман говорить, підбирати прилад треба з огляду на конкретні потреби. Пішка в тому, що генератор, він буде більше з'їдати паливо при одному і той же видачі потужності. Лучше з запасом не брати, брати на ту мощність, яку тебе... Потрібна. Так буде економічніше саме в плані топлива. Окрім того, каже Роман, перевага інверторних генераторів надзвичайними – можливість вирівняти напругу. Якщо у тебе якісь точні цифрові електроприбори, такі як комп'ютер, ноутбук і ще щось, то для цього желательно інверторний генератор використовувати. Якщо у тебе там, болгарка, дрель, обогреватель і щось, для цього підійде найближчий. Також зріс попит і на павербанки. Ціни, на які стартують на ринках, від 800 гривень. Від кількості міліампер залежить, скільки разів можна підзарядити телефон. Наприклад, пристрій на 20 тисяч міліампер може забезпечити 5 підзарядок, кажуть працівники сервісного центру. За їхніми словами, військові частіше купують павербанки на 50 тисяч міліампер. Також працівники розповідають про переваги цих пристроїв. Зараз на всіх мобільних телефонах існує всього-навсього три типи роз'ємів. Це лайтнінг. Це всі відомі роз'єми нашого Apple. У них і на планшетах, і на телефонах він зустрічається. І два решти виходить це micro USB та Type-C. І у всіх сучасних повербах є потрібні два типи роз'єму, окрім Lightning. Технічний спеціаліст іншого центру Ілля говорить, до повномасштабної війни попиту на підзарядні станції та акумулятори майже не було. Зараз ситуація інша, пояснює різкий стрибок цін. Зараз uh, і в усьому світі іде інфляція, і плюс uh, просів курс гривні ускладнула суттєва логістика, і це сильно підвищило ціни на всі комплектуючі. Два-три тижні майже неможливо було купити інвертори з там, 12 вольт на 220, тобто те, що забезпечує від е, а, акумулятора автомобіля, наприклад, е, живлення там, на котел той самий. Це, їх викупили, і, і ціни взросли, там майже вдвічі. Продавці на миколаївських ринках кажуть, якщо рік тому на місяць люди могли купувати 5-6 павербанків, то тепер цифра сягає 30-50. Водночас генератори зазвичай розбирають, щойно їх привозять. Але останнім часом ажіотаж стихає, кажуть продавці. Нагадаємо, 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні, заявляв президент Володимир Зеленський. Назарій Романяк, Суспільне новини, Миколаївщина.